Молитва до Діви Марії, яка розв'язує вузли. Пресвята Марія, повна Божої благодаті, під час свого життя ти прийняла з великим смиренням святу волю Отця і спадок Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. І зло ніколи не сміло оплутати Тебе своїм безладом. Відтоді ти вирішуєш всі наші труднощі, як ти зробила це на весіллі в Кані Галилейській. Зі всією простотою і терпеливістю ти показала нам приклад того, як розв'язати вузли в нашому складному житті. Будучи нашою матір'ю навіки, ти створюєш і розчищаєш шлях, що нас єднає з нашим Господом. Пресвята Марія, Мати Божа і наша Мати, через материнське серце розв'яжи вузли, які засмучують наше життя. Ми просимо тебе прийняти в свої руки наші прохання і звільнити нас від ланцюгів і безладу, які стримують нас. Благословенна Діва Марії. Через Твою ласку, Твоє заступництво і Твій приклад, звільни нас від зла і розв'яжи вузли, які не дають нам з'єднатися з Богом. Дай, щоб звільнені від всякого безладу і помилок, ми могли знайти його у всіх речах, тримати його в наших серцях і служити йому завжди у наших братах і сестрах. Мати доброї ради, молися за нас. Амінь. Ми страждаємо, Господи, в цю годину тривоги і нещастя, яке замикається навколо нас і тих, кого ми любимо, загрожуючи їм випробуваннями. Ми усвідомлюємо нашу слабкість і безсилля перед лихом. Ми такі слабкі, що нам важко зрозуміти, як і чому ти дозволяєш своїм творінням, своїм синам та дочкам долати ці труднощі? Лише ти можеш визволити нас. Лише ти можеш просвітити і потішити нас. Вічний Отче, через кров Ісуса Христа, змилуйся. Познач нас кров'ю непорочного Агнця, Ісуса Христа. Так як Ти позначив свій ізраїльський народ, щоб уберегти його від смерті? І ти, О Маріє, мати милосердя, що розв'язуєш усі вузли, примири нас із Богом і випроси в нього ласку, про яку просимо, Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, І благословенний плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса І Збавителя душ наших. Вічний Отче, через кров Ісуса Христа, Змилуйся, спаси нас від світу, Який теж тоне, як ти спасноя від потопу. І ти, о Маріє, Ковчегу завіту, що розв'язуєш усі вузли, Примири нас із Богом, і випроси в Нього ласку, Про яку просимо. Богородиця Діво, радуйся, благодатна я Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, І благословенний плітлона лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Вічний Отче, через кров Ісуса Христа, Змилуйся, збережи нас від кари, Якої ми заслуговуємо, Як ти врятував лота від спалення в Содомі. І ти, о Маріє, наша заступниця, Що розв'язуєш усі вузли, Примири нас із Богом, І ви проси ласку, про яку? Богородице Діво, радуйся, благодатна я Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний Отче, через кров Ісуса Христа змилуйся, Потіш нас у теперішній нужді та випробуваннях, Як ти потішав Йова, Анну, Товита в їхніх хворобах. І ти, о Маріє, потіхонуждених, Що розв'язуєш усі вузли, Примири нас із Богом, І ви проси ласку, про яку просимо. Богородиця Діво, радуйся, благодатна я Маріє,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 Як ти підкріпив манною свій народ, який переходив через пустелю, і ти, о Маріє, допомога християн, що розв'язуєш усі вузли, примири нас із Богом і випроси ласку, про яку просимо. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками.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 так, як навчала святих апостолів світлом доброї ради. Примири нас із Богом, і ви проси ласку, про яку просимо. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Вічний Отче, Через кров Ісуса Христа Змилуйся. Ти не хочеш смерті грішників, Але хочеш, щоб вони навернулися і жили. Дай нам достатньо часу, Щоб покаятися в наших гріхах І жити в святості. І ти, о Маріє, прибіжище грішників,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 Наших. Вічний Отче, ми жертвуємо кров Ісуса, як відшкодування за наші гріхи і за потреби Святої Церкви та навернення грішників. Непорочна Діво Маріє, Мати Божа, що розв'язуєш усі вузли, молися за нас.